السّلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے احادیث سلسلہ کی حدیث نمبر سولہ پیش خدمت ہے غیبت سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََِ وسلم نے شاد فرمايا مفہوم ہے جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں واقع تن برائی موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وََِ و نے فرمایا اگر اس میں وہ برائی موجود ہے تب تو تم اس برائی کا ذکر کر کے غیبت کے مرتکب ہو گئے اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہ ہو تو تم بہتان کا کرو گے بارگاہلائی میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر کام ایمان نصیب فرمائے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ